Želite sačuvati zdravlju psa i omogućiti mu duži i sretni život? Ako si ljubitelj životinja, tada znam tvoj odgovor i upravo zato sam pripremio 6 najvažnijih savjeta kako odabrati najbolju hranu za psa. Prije nego krenemo s listom, ako si novi posjetljen na kanalu i ako će ti se video svidjeti, a znam da hoće, pozvam te da se pretplatiš i kažeš drugim ljubiteljima životinja da učine isto. Svijedi lista 6 najvažnijih savjeta kako odabrati najbolju hranu za psa. Prvo, obratite pozornost na sastav hrane za pse. Definitivno najvažnije kod odabira hrane za kućne ljubimce je da pogledate sastav hrane. Meso treba biti navedeno na prvom mjestu, ali pazi. Postoji hrana za pse koja umjesto svježeg mesa sadrži meso nepoznatog podrijetva, često meso koje nije za ljudsku upotrebu i meso dobivljeno od mesnih nus proizvoda, djeovi životinja koji nisu primjereni za prehranu ljudi. Držite se dalje od proizvoda koji sadrži ovako meso jer se radi o manje kvalitivnom i nezdravom projezlodu, hrani s manjom nutritivnom vrijednosti i hrani za pse s lošim okusom. Što ako se na pobisu namirnica hrana za pse nalaze kukuruz, pšenica ili soja? Kukuruz, pšenica i soja jedni su od glavnih uzročnika alergijskih reakcija kod pasa i svakako preporučujem da ih izbjegavate. Glavni razlog upotrebe ovih namirnica od strane proizvođača pseće hrane jest niska cijena. Drugi savjet, pogledajte listu konzervansa u hrani. Zašto se koriste konzervansi? Kako bi hrana trajala i ostala svježa duže vremena u listi sastojaka se nalaze konzervansi. Važno je napomenuti da postoje dobri i loši konzervansi. Koji su dobri konzervansi? Samo konzervansi vitamina C i E su prirodni i definitivno dobri za zdravlje vašeg kućnog ljubimca. Koji su loši konzervansi? Neki od konzervansa su kancerogeni, nezdravi i opasni za zdravlje pasa. Koji? Izbjegujete hranu za pse koja sareži BH BHT konzervans izuzetno je kancerogeni, etoksikvin jer uzrokuje alergijske reakcije, kožne probleme i zatijanje organa, karangenana smanjuje imunitet i povećava rizik od nasaka malignih tumora, proplen Glikol smanje životni vijek crvenih krvnih stanica i natrijef tripolifosfat jer uzrokuje kožne probleme. Dakle, ovi konzervanse su apsolutno nezdravi za vaši kućnog ljubimca i savjetujem vam ako želite zdravog psa koji će živjeti dugo da izbjegavate proizvode s ovim konzervansima u najširem luku. Treći savjet, pogledajte postatak namirnice kod sastava hrane. Naziv same hrane za pse koju kupujete, reć će vam puno o toj hrani. Postoje je nekoliko opcija koje mogu pisati na nazivu proizvoda. Prvo, hrana za pse u nazivu ima namirnicu koja prevladava. To znači da će proizvod sadržavati 95% te namirnice. Dobro je ako hrana ima navedeno meso u nazivu proizvoda poput lososa, pivetine, govedine i sl. Loše je ako hrana ima navedene žitarice, povrće, kukuruz i sl. u nazivu proizvoda. Drugo, hrana za pse ima u nazivu riječ večer, dinner ili formula, formula. Proizvod iz riječi večera ili formula o nazivu sadržavaju minimalno 25% te namirnice. Treće, hrana za pse ima u nazivu reć sa, with ili okus, flavor. Riječ sa označava da će hrana sadržavati minimalno 3% te namirnice, dok riječ okus garantira da će u hrani biti samo okus te namirnice. Ukratko, naziv u Lossos Duck Food, minimalno 95% ososa, Lossos Dinner Duck Food, minimalno 25% Lossosa, Duck Food with Lossos, minimalno 3% lososa i osus flavor dog food, losos samo u okusu. Ovi postoci ne uključuju i vlagu tako da su postoci namirnice u sastavu ipak nešto manji. Četvrti savjet karakteristike pojedinog kućnog ljubimca. Svaki psić je svijet za sebe s individualnim razlikama. Pobrinite se da upoznate svog psa i da kupujete najbolju hranu specijalno za njega, kako? Uzmite u obzir veličinu, dob, bolesti ili karakteristične bolesti i način života. Dakle, ovisno o veličini dobi psa potrebno je prvenstveno pripaziti na količinu kalorija. Poznato je da štenci zahtijelaju više kalorija tijekom dana. Kod bolesti pasa pripazite da vaš pas nije alergičan na hranu te unosi ili dola za tekućinu ispijajući vodu ili mu je potrebno davati tekućinu kroz hranu, vlažna hrana za pse. Način života ovisi o fizičkoj aktivnosti gdje je potrebno uzeti manje kaloričnu hranu ako je pas neaktivan, kako ne bi postao pretio. Peti savjet, obratite pažnju na tehnologiju i kvalitetu proizvodnje hrane za pse. Termička obrada hrane nužna je kako bi se ona sačuvala, ali čak i najkvalitetnije namirnice postaju manje kvalitetne, a ponekad i opasne ako se loši termičke obrade, slažite li se? Hrana za pse dolazi u oblicima suhe hrane za pse, dehidrirane hrane za pse, konzervirane hrane za pse i sirove hrane za pse. Zasigurno se pitate koja je od ovih vrsta hrane najzdravija za mog psa, zar ne? Ja dajem prednost dehidriranim hranama za pse jer sadrži jako malo konzervansa, termička obrada je minimalna, hrana je kompletna i balansirana dako je nisu potrebni dodaci hrani i tijekom obrade hrana zadržava gotovo svoj nutritivnu vrednost kao u sirovom obliku. Dakle svakako preporučen dehidriranu hranu za pse, ali ona je izuzetno skupa pa je dobra opcija razmisliti o najispotljivijoj hrane za pse ako posjedujete više velikih pasa. Šesti savjet, pazite kod odabira brendova koji proizvode hranu za pse. Poznati brendovi hrane za pse unajemljaju veterinari i uzgajivačnice da preporučuju njihove proizvode. Dakle nije svaki poznati brend i najbolji za zdravlje vašeg kućnog ljubimca. Kako izabrati najbolji brend hrane za pse? Potrebno je sagledati više izvora informacija poput Prvo, izvori poput neovisnih stručnjaka. Najbolji izvori informacija o brendovima hrane za pse su neovisni stručnjaci koji testiraju različite vrste pseće hrane. Poslije testove poput usporedba top 5 ili 10 hrana za pse, recenzije hrana gdje možete vidjeti detaljnije analize i razloge zašto je neka hrana najbolja odnosno najgora. Zasigurno je bolje pogledati analizu nego sliku vlasnikovu zgajivačnice s poznatim brendom. Slažite se, zar ne? Drugo, izvori poput iskustva korisnika. Iskustva korisnika su dobar izvor informacija. Ipak, osobe koje daju komentare ponekad nisu potpuno neovisne ili pak nemaju dovoljnu kompetentnost da ocjenju hranu. I treće, forumi hrane za pse. Forumi su dobar izvor informacija. Naime, na forumima se nalaze stručnjaci i korisnici koji zajedno kroz raspravu ocijenjuju najbolje brendove hrana za pse. Preporučujem da odradite zadaču i potražite razne izvore informacija. Znajte da pozniti brendovi nastoje zavarati korisnike da kupuju njihovu hranu, te osobe kojima korisnici vjeruju, veterinari i uzgajivačnice pasa ponekad nisu neovisne. Pogledajte provedena testiranja od strane neovisnih stručnjaka koji će ipak nalisti razlog zašto su ocijenili pojedini brend najboljim. Ja znam da ti kao vlasniku pasa nije lagano odabrati najbolju hranu za psa pored mnogo brendova o prodavljenicama pseće hrane. Upravo zato sam izradio ovaj video i savjetujem ti da slijedi šest najvažnijih savjeta kod izbora hrana za pse kako bi odabralo najbolju hranu za psa. Zašto? Zapam ti da je upravo hrana za psa izuzetno važan faktor zdravog razvoja, ljepote, zdravlja i sreća psa. Znaš za još neke savjete koje nisam nalvela u videu. Ako imaš kakve prijedloge, komentare ili ti je video bio koristan i dobar, svakako ostavi komentar ispod videa. Nadam se da si užival u videu te da ćeš ga preporučiti drugim ljubiteljima životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na najbolja, najgora, najisplatljivija hrana za vse i još mnogo više. Ako ti je video bio koristan i dobar klikni like i pretplati se kako ne bi propustio nove budućnosti. Začuvajmo naše kuće ljubimce zdravima i veselima. Lijep pozdrav!